अम्दुल्ला वर्का मैं हूँ अमजद अली आप देख रहे हैं अमजद अली ऑफिशल ठीक है मैं अफ्रीका में ड्यूटी करता हूँ ठीक है तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया इसी कि यहां का माहौल यहां के लोग यहां का कल्चर जो है वो दिखाया जाए आप लोगों को ठीक है तो मैं उम्मीद करूंगा कि इन अच्छी अच्छी वीडियो जो है आपको मैं दिखाऊँ ٹھیک ہے لے کے آؤں یہاں کے کلچر اپنے ملک میں دکھاؤں کہ یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں کیسے زندگی گزارتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اچھا اچھی ویڈیو جو میں آپ بھائیوں کے لیے لے کے آؤں گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ میری سپورٹ کیجئے گا ٹھیک ہے میرے ساتھ جڑے رہیے گا میں نے ابھی ابھی نیا چینل بنایا ہے لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں ٹھیک ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کے دکھاؤں ٹھیک ہے یہاں کا ماحول یہاں کلچر کہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں یہاں جنگلوں میں ٹھیک ہے جنگلوں میں لوگ رہتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے چشموں کا پانی پیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ شاء آپ میرا ساتھ دیں گے اور جڑے رہیں گے میرے ساتھ اور سبسکرائب کریں ہم علی آفیشیل چینل کو اور دیکھتے رہیں نئی سے نئی ویڈیو السلام علیکم